Snažíme se udělat si každý den alespoň trochu volného času. Pokud to jde každý večer, no. Uh, vždycky o víkendu a potom o prázdninách, což je červenec a srpen. Mám volno, kromě toho jsou během roku i další prázdniny, jako jsou Vánoce a různé státní svátky. Já každou sobotu nedělí, teda. No, víkend. Občas si beru home office. Ale. Jako. To v Čechách mají skoro všichni, že čtyři týdny dovolené, někdo pět. No. Hmm. Hmm.